Смиться мені бомбосховище на околиці пам'яті. Останнє вціліли зі шкільних уроків воєнки. Більше війни не буде, казала нам вчителька. Але у разі ядерного вибуху застосування зброї масового враження чи іншого казусу. Смість спускатися в бомбосховище, уникаючи паніки. Брати... Лише необхідне, нічого зайвого, теплі речі, якби війна затягнулася до холоду в бомбосховище, знаєте дітей, не вмикають у А хіба там і без того не буде гаряче, кидав тись задньої парти дотепну репліку? А тебе гранувають землі, невідомо чи пустять ще. Всім не вистачить місця. Запаси води та харчів обмежені? Вже знає. тому Армагедоні не вдасться уникнути паніки. Скільки буде затоптано при вході до останнього бомбосховища? Ну, уявляю, як ти, Боже, робитимеш вибірку? Кожен десятитисячний, кожен мільйонний, а похибка? «Вірю, що обійдеться без дискримінації, за статтю, расою і розповіданням. Хочеться вірити. Скільки пов... ковтків повітря кожному з них вистачить, доки вони чекатимуть свого Деос-Ікс-Махіна. Кожен клас, казала навчителька, тримається свого старшого. І ще раз повторюю, не ганяти в проходах між нарами. На грудній кишені бірочку з іменем, написану каліграфічним, а не таким, як у тебе, Федечко, почерком. Навіщо дивуюся досі? Напевно, для того, щоб ангели, які виноситимуть душі, ніхто ж насправді не вижив. щоб ангели в білих одежах з Червоним Христом і півмісяцем, щоб ангели знали, як до тебе. Вертати.